Чай та каву, їжу нам привозять кожного дня, перше, друге. Комусь щось передають посилки з дому. Хліб, посуд, масло на хліб, до чаю. О, покажу. Щоб для українців головне, щоб сало було, на тонний запах. Тобі череви. Так, знімаю пробу. Пойдет. так сало, сало мне шарят. Каждый день салат, картошка, гречка, там на друге суп, рыбний може бути, борщ, овочі фрукты, Овоші, фрукти, кормлять, не жалуємося. всего хватает. Маєм ціль, маєм ціль. Угу.